Framtidsplanen är Stockholms läns landstings omfattande satsning på att utveckla länens vårdsystem och rusta för framtidens kommande vårdbehov. En stor del av det innebär att man bygger ut och rustar upp läns sjukhus för att kunna erbjuda bättre vård i attraktiva vård- och arbetsmiljöer. Hur ser framtiden ut för just Sankt Görans sjukhus då? Sankt Görans sjukhus är en viktig del i framtidssatsningen. Vi på Lokum har därför fått ett uppdrag att renovera, bygga om och bygga ut sjukhuset för att få öka kapaciteten med 6 000 vårdtillfällen per år och även öka kapaciteten på akuten till 100 000 akutbesök per år jämfört med dagens 80 000. Nuvarande akuten är dimensionerad ursprungligen först 35 000 besökare. Blir det några nya byggnader här på sjukhusområdet också? Ja, för att kunna möta upp de ökade behoven som behöver sjukhuset byggas ut och nya byggnader, här till exempel där vi står nu planeras det för nya lokaler som kan ta hand om upp till 4 000 förlossningar per år På andra sidan lite längre bort planerar vi en ny vårdbyggnad Sammanlagt så är det ungefär 27 000 kvadratmeter produktion. Vi röstar helt enkelt för ökat framtida vård Och när ska sjukhuset vara helt klart? Sankt Görans sjukhusområde är en ständig utveckling för att förbättra vården för stockholmarna. Men de projekt vi tittar på nu, de kommer att planeras vara färdigställda 2019-2020. Attila, du är projektledare för Akutenbygget. Kan du beskriva vad som händer här nu i gruppen precis just nu? Ja, vi lyfter över prefabricerade betongpelare och betongbalkar som ska bli en provisorisk ambulanshall i två plan. Den övre delen blir tillträde för privata besökare och den nedre delen för ambulanser. På så sätt kan vi separera dessa två flöden. Vid sidan om här kan ni se det blivande nya hiss- och trapphuset som vi bygger för akuten. Detta kommer även bli den nya, nya entrén. När blir den nya akuten klar? Den nya akutmottagningen kommer invigas under våren 2016.